Сьогодні згадували про загибель Давінчі Дмитра Коцюбайла. Можливо, ви особисто були з ним знайомі чи не були? Але хотіли почути вашу думку про цю втрату і наскільки взагалі, от такі воїни, як Дмитро Коцюбайло да Вінчі, вони все таки представляли і представляють далі нову генерацію воїнів. Ну і зрештою, ви також представляєте нову генерацію воїнів. Тому і цікаво почути вашу думку. Перед усім, хотів би висловити співчуття, Дмитро був одним із тих, на кому формувалася українська, новітня українська армія, новітня українська постать героїв. Він не тільки своїм прикладом формував і заряджав сотні, тисячі, але і навчав, і вів, і він проявив ті лідерські якості, завдяки яким, в принципі, можна так сказати, і втримана незалежність України. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять сотням іншим героям, які боронять, боронили нашу державу, і хотів би просто сказати, що ми помстимося. Ми помстимося за смерть кожного українського героя, адже це наша відповідальність, які помститися за смерті сотні українських героїв минулого століття і минулого тисяч тисячоліття. Так, пане Володимире, приєднуємося до слів співчуття, і також хотіли б вас запитати про ситуація в про ситуацію в Бахмуті. Зараз за останню інформацію, те, що ми бачили з джерел таких публічних, зокрема там за даними аналітиків Діпстейт аналітики, про це кажуть, що ситуація все-таки в Бахмуті вона стабілізувалась. Так, і те, що ми говорили там тиждень тому, що на північ від Бахмута там ситуація критична є взагалі загроза, ну не те, щоб обвалу фронту, але перерізання логістичних ланцюжків, то станом на сьогодні уже, скажімо так, контрольована ситуація на північ і вже такої критичної історії немає. Що ви можете про це сказати, наскільки дійсно ситуацію вдалося стабілізувати? те що наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії, вони знаходяться так само, продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку, одному з напрямків околиць, не хочу точно називати, але все ж таки, те що нам відомо з ситуації в самому місті, вже надзусиллями, повторюсь, десь з середини з кінця січня Підкреслюю, професійними діями наших побратимів з Збройних сил України вдалося стабілізувати, зупинити оцей прорив з півдня оголошую з півдня там де Іванівське там де от власне ступочки там де оцей напрямок на часі Яр. і більше того на багатьох ділянках а, тактично ворога вдалося відкинути це от з кінця січня повторюсь нашими побратимами зі Збройних сил ми бачимо це так само з аналітики Діпстейт з інших аналітик там в принципі а, те. Та ситуа... ситуація, яку показують аналітики в цьому напрямку, мало відрізняється від реальної ситуації. І дійсно, була оста... кілька останніх тижнів дуже загрозлива ситуація з півночі, але так само ми бачимо над зусиллями ситуація стабілізована. Шляхи комунікації є, не хотів би розказувати як, що, куди, але все ж таки шляхи комунікації з містом є, ми бачимо, що місто не в оточенні, да, в напівтільці, в напівоточенні, але е, е, загроза і пекельні бої продовжуються. Тобто, ворог все ж таки пробує шукати слабкі місця, пробує штурмувати, пробує просуватися, марить тим, що зможе перерізати шляхи сполучення. Сподіваюся, ворога цього не вдасться. І в принципі, збройні сили сили оборони роблять все можливе для того, щоб не вдалося перерізати ціною над. Надусилю. Проводиться певна оптимізація, певне покращення лінії оборони для того, щоб оборона була ще стабільніше і наноситься регулярно, повторюю, і за вчора, і за позавчора. І, і, зокрема, артилерії 4 бригади Національної гвардії е, наноситься регулярно вогневе ураження по скупченням техніки, по скупченням межової сили ворога, по скупченням боєприпасів для того, щоб е, ворог, ну, зокрема, те, що ми бачимо, е, ну, ворогу, Спокійно не живеться, так це точно. Більше того, регулярно ворога вибиваємо і артилерію, і мінометами з переднього так званого нуля. І про що свідчить те, що ми знаємо, що ворог починає укріплюватися трошечки далі, так, щоб наша там... Передня, скажімо, батальйон чи бригадна артилерія не зовсім могла діставати. Тобто, ворог, очевидно, розуміє і боїться того, що українські війська будуть і далі сильно вибивати. Це свідчить про те, що ворога починаються, сподіваюся, повторювати, сподіваюся, починаються проблеми з цим поповненням м'яса. Ну, до речі, ми бачили, що ось Пригожин, який намагається там в шапку лідерства натягнути собі на голову в питаннях Бахмуту з боку Російської Федерації, то він там кілька днів тому, тиждень тому, він взагалі звертався до президента України Володимира Зеленського, мовляв, заберіть гарнізон український, бо там буде вам непереливки, візьміть всіх там в полон, ай -яй, яй І бачимо, що це його відеозвернення, ну, швидше за все, було інформаційно-психологічною такою операцією, але от воно не спрацювало, тому що, ну ми вже не лякані і ми вже ну скажімо так не боїмося там його заяв давно на кого взагалі це було розраховано і не вже Євген Пригожин який як то кажуть собаку з'їв на Іпсо все-таки дав штангу і прорахувався дійсно була загроза певного Іпсо я про це теж сказав про те, що цей ПСО було адресовано в першу чергу до тих хлопців, які зараз в самому місті тримають оборону, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб показати, що вас кинули. Ну тобто посіяти різну зраду і все інше, насправді дуже багато хлопців і збройної сили і нацгвардії, прикордонники сказали, що ми не ведемося на цей ПСО, доволі мотивовані, дуже мотивовані В принципі, вся українська армія мотивована, стоїть і не вірить цей ПСО. Ну і прекрасно розуміє де правда де неправда тому навпаки зціпили зуби тримали оборону і тут хотів би знову ж таки сказати героїчними надзусиллями наших побратимів зі Збройних сил України вдалося певним чином стабілізувати я не можу казати що все стабільно от прямо оце от, закріплено все там ну просто просто стабільна лінія Ні не можу казати тому що ситуація повторюсь динамічна кожні там 15 кожну годину кожні три години ситуація може змінюватися дуже динамічна ситуація але все ж таки комунікація з містом є є певний надійний коридор і це знову ж таки зусиллями над над зусиллями наших е, героїв з, е, збройних сил України і саме оця от віра е, один в одного один за всіх і всі за одного це є стрижнем української армії. і ну, на, на сам кінець хотів би просто підкреслити ворог я пам'ятаю ще в 14 в 18 році опинився в оточенні в Дебальцево один з крайніх виходив там 18 лютого з оточення і пам'ятаю тоді ворог теж тоді не було там Стерлінків, тоді не було так стільки інтернету в принципі не було інтернету не було стільки нормально там зв'язку скільки зараз є там тощо тощо тощо, тощо. і тоді ворог теж е, розсилав якісь там смс-ку, кого там все ж таки доб, ну, пробували добуватись по житцем зв'язку. Там і ще щось, і ще щось. Там пробували там ще наче вроді якісь і листівки щось запускали. Е, так само посіяти паніку. Хоча бійці прекрасно знали, що вони вже в оточенні, вже в оточенні бійці тоді сили оборони Дебальцева. Але все ж таки теж не велися на, на цей ПСО, не велися на цю пропаганду і прекрасно розуміли, хто такі орки і яка на нас відповідальність. Тому, так. в принципі, е, впевнений, що жодне російське ІПСО не спрацює. Пане Володимире, і ще буквально двома речнями, бо завершується ефірний час. От тим українцям, які в себе, так би мовити, на кухні, от, ставлять один одному запитання, обговорюються в побуті для чого тримати Бахмут, мовляв, там одне місто, яке там нібито як немає стратегічного значення, якщо є загроза там оточення е, нашого гарнізону? Мовляв, от можна ж вивести? Що б ви сказали ось українцям, які ставлять такі запитання? Хотів би підтвердити, дам дійсно можна вивести. А куди можна виводити? Можна виводити далі, далі. При будь-якому наступі ворога можна виводити і виводити. Тоді де закінчиться, ну, де закінчиться це виведення? Десь під е, е, Ужгородом? Ну, це просто от така відповідь. Ми маємо тримати оборону там, де ми тримаємо оборону, там, де ми перемелюємо ворога, там, де це вигідно, там, де це можливо, там, де, це, там, де ворог неше, несе величезні втрати. Це є війна, священна війна за українську землю, за українську націю, за українську державність, за кожну Україні, за право бути українцем, за те, щоб українці могли жити в принципі в цьому світі на своїй землі, і е, оборона тримається там, де може триматися.